דיברתי הרבה על כך שכדי להגדיר משתנה מצב כגון u, האנרגיה הפנימית בנקודה כלשהי בדיאגרמת pv משתנה המצב הזה צריך להיות בעל ערך מוגדר היטב דוגמה אם הנקודה הזאת u שווה ל-5 ואנחנו דרך מעגל שלם כשחוזרים למצב a, האנרגיה הפנימית u צריכה להיות עדיין 5 ולא צריכה להשתנות, זה לא במה קרה כדי להגיע לשם גם אם עברנו דרך מסלול נשוגע בדיאגרמת pv כשחוזרים לשם, יהיו צריך תמיד אותו הדבר וזאת המשמעות של משתנה מצב הוא רק במקומו בדיאגרמה PV הוא תלוי רק במצב שלו לא בדרך להגיע למצב זאת הסביבה שבגללה חום אינו באמת משתנה מצב למשל, ננסה להגדיר מצב משתנה, מסוים קשור לחום נקרא לו תחולת חום ונגדיר את השינוי בתחולת החום כשווה לכמות החום שנוספה למערכת במעגל קרנון, נגיד שחולת החום כאן הייתה שווה ל-10 בתהליך הזה كان נוספתי קצת חום كان לא שום דבר, כי זה היה דיאבט מבי לסי, אחר מכן לסי לדי, נוצא קצת חום החוצה החוצה פחות חום ממה שנוספתי כאן כבר כאן לא כלום ביחס לחום כלומר, הוספתי קצת חום למערכת לאורך המעגל כולו, כמות החום הכלולת שנוספה למערכת קיו, שווה ל-Q1 פחות Q2, אני יודעים שהמספר הזה גדול מהמספר הזה. כמות החום הכוללת שנוספה למערכת שווה לכמות העבודה שנעשתה למערכת, כי האנרגיה הפנימית לא השתנתה. אם זה 0, כמות החום שנוספה למערכת, זה כמות העבודה שעשינו. השני באנרגיה פנימית היא 0, את כל הדרך העבודה שעשינו, שוב על השטח של חלק המוצע לזה, הראיתי באחד מהסרטים הקודמים, שהשטח בתוך המעגל שלנו הוא כמות העבודה שעשינו. זאת גם כמות החום הכוללת שנוספה למערכת. נוספנו את כמות החום הזאת למערכת, ועם מערך שכמות החום כאן היה 10, או ערך קושל של המשתנה המיסטית כולת חום, אותו הגדרתי כרגע. אחר השמת מחזור 1 היח שלו יהיה 10 ועוד W, ואם מחזור נוסף היח יהיה 10 על כן, זה לא יכול להיות משתנה במצב לגיטימי כי הוא לגמרי תלוי בדרך שהגענו לכאן ואם נמשיך מספר מחזורים אנחנו יכולים להגדיל אותו למרות שהגענו לאותה נקודה על זה משתנה מצב לא לגיטימי כשמגדירים את השינוי בתחולת החום כשווה לכמות החום שנוספה למערכת זה לא משתנה בצו בער התוקף התעלמנו ממנו אנחנו יודעים שאוספנו למערכת יותר חום ממה שהוצאנו ממנו כלומר שיש כמות גדולה יותר של חום פה יש פה משהו מעניין, נוספנו את החום Q1, את מפרטורה גבוהה יותר, כאן נוצאנו ממערכת פחות חום מפרטורה נמוכה יותר. וייתכן שניתן להגדיר במצב משתנה אחר, שיהיה כזה שכאשר משלימים מחזור, מקבלים עבורו את אותו הערך, אנחנו רק מנסים. אומנם אני, אני יודע לאן הניסוי הזה יכול להגיע חלפיית יוצא זאת, אבל נגיד שאני מגדיר משתנה במצב חודש S, ואני מגדיר את השינוי ב -S. נגיד שאני מגדיר את השינוי ב-S כחום שנוסף למערכת חלקי הטמפרטורה בחום הזה נוסף למערכת אנחנו לא יודעים עדיין מה המשמעותו אני מניח שבסרטונים הבאים של המשתנה הזה נראה אם הוא לפחות משתנה מצב בר-תוקף האם כשמשלימים מעגל קרמון s 0 בסדר? כדי שזה יהיה משתנה מצב לגיטימי, אם יש לי נגיד S, נגיד 100, אני יודע. כשמשלימים מחזור קרנו, הוא יהיה 100. שוב, אז Δ-S יהיה 0. מהו Δ-S? מהו כשעוברים דרך מחזור שלם? נכתוב בצבע אחר. Δ-S. כשמשלימים מחזור, נסמן C כבור מעגל קרנו. כשמשלימים מחזור קרנו, כשעוברים מ-A ל-B, הינו ב temperatura קבועה ווספנו חום קיווח אחד זה קיווח 1 ונו ב temperatura T אחד. זה סדר. עברנו מ B ל C ב תהליך חדירלי. לאוספנו לא ולא תצנו חום. הארק של קיווח הקתי هو 0 ועוד F. אז עברנו מ C ל D. חדשה ביזוזת רמה חדשה. אנו ב temperatura T שתיים ותצנו. אנחנו רופת את הסימן. נגיד רק שהוספנו Q2, נפתור את זה אחד. הוספנו חום Q2, אנחנו יודעים שרקו שלילי, ובסוף כשעברנו מדי ל-A, מדי ל-A, זה היה שוב תהליך הדיאבטי, לא היה מה עבר חום. ועוד 0, האפסים היו <אפסים> חלקי שינוי פלטמפרטורה. כך <אח> 0, כל הדבר הזה צריך להיות 0, כדי שזה יהיה משתנה עם מצב בר-תוקף. בואו מה הערך של זה. השינוי במעמד אמניסטי שלנו כמשתנה מצב S כשעוברים דרך מחזור קרנוע שווה ל-Q1 חלקי T1 ועוד Q2 חלקי T2 נראה, Q2 מושליבי מהו Q1? האם אנחנו יכולים לחשב את Q1? כשאנחנו בהזאת תרמה העליונה הטמפרטורה אינה משתנה, אנרגיה פנימית אינה משתנה, אם האנרגיה פנימית אינה משתנה, אם השילדים באנרגיה פנימית שווה לאפס, אז החום שנוסף למערכת שווה לעבודה שהמערכת עשתה. זה השטח שמתחת mm, לא רק השטח שהבתוך המחזור, כל השטח שמתחת לעקומה. מהו השטח הכולל שהמתחת לעקומה? נעשה זאת פה בצד. 1 שווה לעבודה שעשתה המערכת במעבר מ-A ל-B זכרו שניתן לכתוב את העבודה כלחץ כפול השינוי בנפח נעשה פה קצת חשבון אינטגרלי אני אכתוב DV עבור שינוי בנפח כן? ונבצע אינטגרציה על כל הסכומים מקטנים בסדר? ה-DV הוא שינוי קטן בנפח שינוי קטן, קטן, כאן הכל כפול לחץ יוצר, מלבן קוברים את כל המלבנים אם הנפח ההתחלתי שהוא VA עד הנפח הסופי שהוא VE ומה יהיה שווה Q2? בעצם Q2 יחושב באותה צורה הוא יהיה עבודה הכוללת שעשתה המערכת שבמקרה הזה יהיה שווי e, עבודה נעשתה על המערכת כשאולוי מכאן מכאן על היזותר Q2 חוץ אז, när närhet, när vi nu rör in på en punkt att halvett, min efterhavsi, och överin, när efterhavdi. Ech kan inte chasheva den integralen. Så nu är det en B, C till D, vi tar chasheva הדברים היחידים המשתנים הם הלחץ והנפח, בטמפרטורה לא משתנים. נחזור למשוואת הגז האידיאלית. P, V שווה ל-NRT, נוכל לכתוב את זה מחדש. על ידי חלוקת שני אגפים ב-V, אז P שווה ל-NRT חלקי V. נציב את P בשני המקרים. נכתוב את P כפונקציה של V, יש לנו את מוסחת העקונה. אנחנו חשבים את השטחים בשני המקרים. אז Q1 שווה לאינטגרל מ-VA ל-VB של nRT חלקי V כפול DV. Q2 שווה לאינטגרל מ-VC ל-VD של nRT חלקי V כפול DV. שווה שני האינטגרלים במקלילים. ולהשתראו שאנחנו עושים בעצם את אותו הדבר אוקיי? איך פותרים את זה? שני המקרים הניודים שהולכים לאורך איזוטרמה הטמפרטורות קבועות אנחנו גם יודעים מה הן הטמפרטורות שוברים מVA לVB הטמפרטורה היא T1 נשמרה כך חודות למאגר שוברים מVC לVD הטמפרטורה היא T2 נשמרה כך חודות למאגר השני, נכון? שוברים מC לD הטמפרטורה T2 עוברים מ-A ל-B, טמפרטור T1 אלה הטמפרטורות, n קבועות בסדר? גם N קבוע גם R הוא קבוע, בהחלט הספר המולקטורות במערכת הוא N הטמפרטורה גם קבועה, אפשר להוציא אותה מחוץ לאינטגרל כאן נכתוב את Q1 כ-NRT1 כפול האינטגרל מ-V A ל-V B של 1 חקי V כפול DV q 2 כשווה ל-NRT2 כפול האינטגרל מ-VC ל של 1 KV V כפול VV אוקיי okay. זה האינטגרל שכבר לחשב אותו האנטי נגזרת של 1 חלקי V הוא הלוגריתם הטבעי של V נקבל Q1 שווה ל-NRT1 כפול הלוגריתם של V מבי-בי, פחות ארטור ב-VA. ו-Q2, אני רוצה לי לפתור את המשוואה הזאת כולה כאן. למה זה שווה? זה, זה שווה לאלגריתם הטבעי של VB, זה אלגריתם הטבעי של VA, שזה אותו דבר כמו לאלגריתם הטבעי של VB, חלקי VA. כפול ל-RT1. כל זה שווה ל-Q1. אותו דבר לגבי Q2. למה זה שווה? כמות החום Q2 שווה ל-NRT2 ההבדל היחידי מהינטגרל הקודם כששאלנו VB, יש לנו עכשיו VD סליחה, סליחה זה הופך לאלוגריטימא טבעי של VD, ואף שאלנו VA, יש VC חלקי VC אוקיי מה השאלה העיקרית באנו עוסקים? אמרנו שזה משתנה מצב לגיטימי עם של S שעוברים מחזור שלם שווה ל-0 פירוש הדבר ש-S לא השתנה, כשמחברים את שני הדברים האלה, סכומם צריך להיות 0. של Q1 חקי T1 ועוד Q2 חקי T2, נחבר אותם. אז Q1 חקי T1 שווה לזה, חלקי T1 זה מצטמצם, עכשיו Q2 חקי T2 שווה לזה חלקי T2, זה מצטמצם. השינוי במשנה המצב המיסטי שלנו. במחזור קרנו שווה ל-Q1 חלקי T1. ואז Q 2 חל T 2 זה שווה ל N R כפול ALOGריתמי של V B VA. וזה זה كان ואז Q 2 חל T 2 שזה N R כפול ALOGריתמי של VD D VA. בצליחת זה vc זה ve kan בסדר מרגע אני תנסות שאנחנו ליקח הסופ זה כתר סיום אפשר לוציא nr כי משותף האלגוריתם התיבי של a ו' עוד אלגוריתם התיבי של b או עוד דבר כמו אלגוריתם התיבי של ab זה כפול אלגוריתם התיבי של vb חל kb כפול vd חל vc אוקיי, okay. זה השינוי במשתנה המצב S, בואו נוסקים כרגע, במה זה שווה? מה יהיה הדרך להציג את זה? נחלק את המונה ואת המחנה ב-VC, הביטוי הזה כאן, ונחלק את המונה שלו ואת המחנה שלו ב-VC חלקי VD. הוא בעצם נחפיד את המונש שלו, ואת המחניש שלו, וV C חילק K V D. אני יכול לחשוב זה מינח חדש, כי בגרותי מ P -E, של V B חילק K V A, חילק זה בזה. אפשר לחלק את זה בזה באופקי V C חילק K V D. מחדש, קצת במתמטיקה של שברים, זה כל מה שזה. במקום את זה בזה, חילקתי את זה שלו. עכשיו ניתן לראות למה עשיתי את הסרטון הקודם הזה נכון? למה עשיתי את הסרטון הקודם למה זה שווה? בסרטון הקודם, הראיתי ש-VB חלקי VA שווה ל-VC חלקי VD עברנו חכם התישה, כדי להגיע לזה אחרי שהוכחנו זאת, ניתן לראות שהמנה הזאת שווה למנה הזאת אם מחלקים משהו בעצמו מכיוון שהם שווים, זה שווה אם זה שווה ל-1, מהו הלגריטים הצבעי של 1? השינוי למשתנה הניסי שלנו S שווה ל-NR כפול הלוגריטים הצבעי של 1. איזו חזקת צריך להעלות את E כדי להתקבל אחד? Okay. Okay. 1? אנחנו נגיד ש-E 0 שווה ל-1, המכפלה N כפול R כפול 0 שווה ל-0. זה שווה ל-0. זה, יש לנו זה, כי בנו משתנה מצב לגיטימי, בחום. אם מגדירים את השינוי ב-S כשווה לחום שנוסף למערכת, חלקי הטמפרטורה שבה החום נוסף למערכת, זהו משתנה מצב לגיטיני. אנחנו מבינים עדיין מה המשמעות שלו ברמת המיקרו, אך בכל זאת, קיבלנו משתנה מצב לגיטיני. אם S שווה 10 ועוברים לחזור שלם, השינוי ב-S שווה ל-0, S שווה 10, ואם S שווה 15, רואים דרך מסלול משוגע כלשהו וחוזרים לכאן, השינוי ב-S 0, משנה S יהיה 15, השינוי ב-S הוא 0. כלומר, S עצמו יהיה 15. אבל כאן S הוא משתנה מצב דיגיטימי, אנו לא יודעים עדיין מה המשמעותו. שאיר זאת בסרטון עתידי.